Павло Сергієнко 24 роки, він з династії фермерів. Каже, очолив господарство, розташоване у Васильівському районі півроку тому. «Займався мій дід, потім займався мій батько, і батько у мене помер півріку тому від коронавірусу, і зараз займаюся я. Розповідає, вперше ферми обстріляли 6 березня – з граді. Около 13 приземлені снарядів було по території. Ось це один із них, який попав в склад з запчастями. Тут запчасті храняться на трактор, комбайн, машини грузові, ну, патрубки, рівні, шланги там, і тому т.д. Ось цілий ряд запчастей просто уніщено. Господарство обстрілюють чини щодня. Лише за минулий тиждень – 70 разів. Переважно так. Або гаубиці, або іноді навіть залітали самоліти, стріляли. Цієї весни вдалося засіяти 400 гектарів соняшника та ще в лютому 300 гектарів гороху. Більшість ділянок знаходиться на лінії розмежування, каже Павло Сергієнко. У нас, в общем, землі 30 гектар. Ну, на 1300 гектар ми просто навіть не можемо попасти. Тому що там либо замініровано, либо Прифронтова зона, якої 500 метрів, тому ми в ту сторону навіть не їздимо. Це тільки участки, які знаходяться в Юліка, Віселянкою в той стороні. Павло Сергієнко показує майстерню. Тут готували техніку до праці, але виїхати в поле вона так і не встигла. Люди ремонтували комбайни, трактора, в принципі, сівалки. Ну, все, що було в налічці, в принципі, то ремонтувано. Тут стояло два прицепи во час прильоту. Ну, повністю всі кузова в осколках. Потрізка тобто не побігла, колеса поперебивала, з циліндра масла повитікало. Також уламками від снарядів було 10 курів і 15 свиней. А скільки взагалі зараз курів? <риклад> приблизно сотні, декілька. 97-96 голів крупно-рогатих худоби і приблизно 150 голів свиней. Ми корови не виганяємо, вони у нас стоять в столі, тому що дуже опасно виганяти, кілька коров так, осколками порізало. Тому ми зараз стараємося їх тільки до біда виганяти. І соотношення молока кожен день да. Ну зачастую в два рази випало. Ферма зазнала збитків в 300 мільйонів гривень. За словами Павла Саргієнка, ця сума щодня збільшується. Карина Галунова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.